Ναι, γεγά, τη Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχει τόσο επαγγελματικέ προτάσει. Για ποια εταιρεία πρόκειται. Για την εταιρεία Hipsy Delta. Και τι πρόεδρε έχετε. Έχουμε προϊόντα διατροφή και ευεξία. Και τι ακριβώ θα πρέπει να κάνω εγώ. Θα πρέπει να πουλάω. Όχι, δεν θα πρέπει να πουλάω. Δεν πουλάμε. Συστήνουμε. Και δηλαδή, πώ ακριβώ γίνεται αυτό. Έχετε βρεθεί ποτέ σε παρόμοια κατάσταση. Όπου μιλάτε με κάποιον για τα προϊόντα, για την επιχειρηματική σα ευκαιρία. Και σα κάνει συνεχώ τη μία ερώτηση μετά την άλλη, και στο τέλο σα λέει Θέλω να το σκεφτώ, ή Δεν είναι αυτό για μένα, ενώ δεν έχετε καν προλάβει να του κάνετε μία παρουσίαση. Θέλετε να μάθετε πώ θα έχετε από την αρχή τον έλεγχο τη συζήτηση και πώ θα μπορέσετε να τον επανακτήσετε όταν ο συνομιλητή σα αρχίσει τι ερωτήσει. Δείτε στο σημερινό βίντεο πώ να έχετε τον έλεγχο κάθε συζήτηση, και δείτε και στο τέλο μία απλή αλλά πολύ αποτελεσματική άσκηση που μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα.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 που θα σα βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σα. Επίση μπείτε στο networkpablamarketing.gr και στο GreekCoach.gr θα βρείτε το link στην περιγραφή, για να βρείτε περισσότερα από 900 άρθρα και βίντεο με ιδέε και συμβουλέ. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τα τρία ίδια ερωτήσεων και πω μπορείτε να έχετε τον έλεγχο κάθε συζήτηση χρησιμοποιώντα ένα από αυτά τα τρία ίδια ερωτήσεων. Να θυμάστε ότι το άτομο που κάνει τι ερωτήσει έχει τον έλεγχο. Το άτομο που κάνει τι ερωτήσει έχει τον έλεγχο. Αυτό είναι ένα από τα κλειδιά για να έχετε δύναμη στην επικοινωνία. Είναι το να κάνετε καλές ερωτήσει και να ακούτε προσεκτικά τι απαντήσει. Είχαμε μιλήσει για την αποτελεσματική ακρόαση σε προηγούμενο βίντεο. Μπορείτε να βρείτε τα βίντεο αυτά εδώ ή εδώ, αν το βλέπετε στο YouTube. Και όταν λέω καλές ερωτήσει, εννοώ τρία πράγματα. Τρία είδη ερωτήσεων. Πρώτον, να κάνετε τι λεγόμενε ανοιχτέ ερωτήσει. Οι ανοιχτέ ερωτήσει είναι ερωτήσει που ξεκινάνε με επιρήματα. Όπω ποιο, πού, Πότε, τι, γιατί, πόσο, τι κάνει τώρα γι' αυτό, τι αποτέλεσμα έχει, γιατί είναι σημαντικό αυτό για σένα, ποιε θα ήταν οι συνέπειε αν δεν το είχε αυτό, πότε αποφάσισε αυτό, πώ συνέβη, ποιοι άλλοι εμπλέκονται, αυτέ λοιπόν είναι ερωτήσει που κάνουν το συνομιλητή σα να ανοιχτεί. Δεν μπορούν να απαντηθούν με ένα ναι ή με ένα όχι. Μια ανοιχτή ερώτηση του τύπου Τι έχει δοκιμάσει στο παρελθόν, δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα απλό ναι ή όχι. Δεύτερον είναι οι κλειστέ ερωτήσει. Οι κλειστέ ερωτήσει είναι σχεδιασμένε για να οδηγήσουν την συζήτηση σε ένα επόμενο βήμα, σε ένα κλείσιμο και είναι ερωτήσει που ξεκινάει συνήθω με ένα ρήμα. Όπω έχει, θέλει, ξέρει είσαι, βλέπει είσαι έτο να ξεκινήσει. Είναι σημαντικό αυτό για σένα. Βλέπει πω θα αφαιληθεί με το να γίνει μέρο αυτού του προγράμματος. Έχει αποφασίσει. Όταν ξεκινάτε λοιπόν μια ερώτηση με ρήμα, τότε απαιτείται σε αγωγικά ένα ναι ή ένα όχι. Και τρίτον, είναι ερωτήσει προτίμηση. Οι ερωτήσει προτίμηση είναι ερωτήσει που δίνετε στον συνομιλητή σα μια επιλογή. Και να θυμάστε ότι στου ανθρώπου αρέσουν πολύ οι επιλογέ. Το να έχουν δηλαδή επιλογέ. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε: Τι θα προτιμούσε αυτό ή το άλλο. Ποιο από αυτά θα ήταν καλύτερο για σένα. Οπότε εδώ δίνετε στου ανθρώπου επιλογέ. Του το κάνετε πιο εύκολο να πάρουν μια απόφαση. Γενικά δεν του αρέσει να έχουν μόνο μια επιλογή. Και σε εμά δεν μα αρέσει να έχουμε μόνο μια επιλογή. Οπότε ακόμα και αν έχετε μόνο μια επιλογή. Πείτε, θα πληρώσει με κάρτα με μετρητά. Θα πάρει προμήθεια για ένα ή για τρει μήνε. Θα το πάρει τώρα, ή θε να το στείλουμε. Θα καθίστε εδώ, είναι για πακέτο. Όταν λοιπόν του δίνετε επιλογέ, τους το κάνετε πιο εύκολο να αγοράσουν ή να συμφωνήσουν μαζί σα. Στην αρχή, είπα ότι αυτό που κάνει ερωτήσει είναι αυτό που έχει τον έλεγχο τη συζήτηση. Ο λόγο που θέλετε να έχετε τον έλεγχο κάθε συζήτηση είναι όχι επειδή θέλετε να χειριστείτε τον υποψήφιο σα ή το συνομιλητή σα. Αλλά όταν βρίσκεστε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευση, παρουσίαση ή, ή πώληση, βοηθάει στο να καθοδηγήσετε τον συνομιλητή σα στα κατάλληλα βήματα για να πάρει τη σωστή απόφαση για εκείνον. Οι υποψήφοι σα χρειάζονται από εσά τη σιγουριά ότι μπορείτε να του καθοδηγήσετε. Χρειάζονται την ηγεσία σα. Και ένα τρόπο που επιδεικνύεται από την αρχή αυτή τη σιγουριά, είναι οδηγώντα τη συζήτηση συνεχώ σε ένα επόμενο βήμα. Δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με ανθρώπου που. Δεν κάνουν για αυτό που έχουμε. Εντάξει, δεν του στέλνουμε αυτού του ανθρώπου. Δεν θέλουμε να πουλήσουμε σε ανθρώπου που δεν χρειάζονται τα προϊόντα ή τι υπηρεσίε μα. Από την άλλη, όμω, δεν θέλουμε να αφήσουμε ανθρώπου οι οποίοι χρειάζονται τα προϊόντα ή τι υπηρεσίε μα ή την ευκαιρία μα και οι οποίοι για του χύψει λόγους αναβάλλουν ή δεν ξέρουν πώ να προχωρήσουν παρακάτω. Οπότε εκεί χρειάζονται εσά και χρειάζονται τι δικέ σα ικανότητε για να του οδηγήσετε στο επόμενο λογικό βήμα. Και κάνοντα λοιπόν αυτέ τι ερωτήσει. Και ακούγοντα προσεκτικά, θα είστε σε θέση να βοηθήσετε αποτελεσματικότερα του ανθρώπου. Η άσκηση που δίνω συχνά όταν μιλάω για τι ερωτήσει και η άσκηση που θα δώσω και σε εσά αυτή τη στιγμή είναι η εξή. Για τι επόμενε 7 ημέρε, εξασκηθείτε στο να είστε ο τελευταίο που θα κάνει μια ερώτηση κάθε φορά που μιλάτε με κάποιον. Δηλαδή, μιλάτε με κάποιον και σα ρωτάει κάτι. Πολύ ωραία, απαντήστε σύντομα και κάνετε ότι και εσεί μετά μια ερώτηση. Αν απαντήσει και σα κάνει μετά εκείνο μια ερώτηση. Απαντήστε πάλι σύντομα και ξανα κάνετε μια ερώτηση. Και κάντε το αυτό μέχρι να μην κάνει ο άλλο μια ερώτηση. Εξασκηθείτε σε αυτό. Τώρα, προφανώ οι άνθρωποι με του οποίου θα, θα το κάνετε αυτό αν έχουν δει το συγκεκριμένο βίντεο, πιθανόν θα κάνουν και εκείνοι το ίδιο σε εσά. Οπότε αν δείτε ότι τραβάει πολύ αυτό με τι ερωτήσει, πείτε του είδε και εσύ αυτό το βίντεο τώρα έπανζή έτσι. <laughs> Αλλά συνήθω, επειδή δεν θα γνωρίζουν αυτή την τεχνική, μετά από μία-δύο φορέ δεν θα κάνουν πλέον ερώτηση, οπότε μπορείτε και εσεί να το σταματήσετε. Θα το κάνετε αυτό. Γράψτε μου ένα νέα στα σχόλια. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο, κοινοποιήστε το, μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι χρειάζεται να μάθουν πώ να έχουν τον έλεγχο των συζητήσεών του. Κάντε πράξη τη σημερινή ιδέα. Εφαρμόστε αυτά τα τρία είδη ερωτήσεων. Κλείστε με μία ερώτηση. Είμαι ο Θαδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα. Αν θέλετε να κάνουμε μία ανάλυση τη επιχείρηση για 30 λεπτά εντελώ δωρεάν ή αν δεν έχει επιχείρηση. Και ψάχνει έναν τρόπο να ξεκινήσει κάτι δικό σου online. Ή αν έχει κάποιο λογαριασμό στο Instagram ή στο YouTube ή στο Facebook και θέλει να τον προωθήσει πιο αποτελεσματικά στο Ιντερνετ, τότε μπορούμε να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπες στο GreekCoach.gr κάθετος free, βάλτε τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. GreekCoach.gr κάθετος free.